Tervetuloa uuden Kestävyysprojekteissa – teeman videon pariin. Edellisissä videoissa olemme pohtineet syitä ja tarpeita kestävyyden huomiointiin projekteissa ja projektinhallinnassa sekä tarkastelleet projektien kestävyyden eri dimensioita ja uvottuvuuksia. Tässä videossa otamme hieman kriittisemmän näkökulman kysymykseen kestävyydestä projekteissa. Pohdimme erityisesti sitä, kuinka kattavasti kestävyys oikeasti näkyy projekteissa tehtävissä päätöksissä, projektinhallinnan arjessa ja projektipäällikön päivittäisessä työssä. Yhdessä tämän videosarjan ensimmäisistä videoista Tuomas tarkasteli projektin kestävyyttä niin sanotun päätöksen avulla. Projektin kestävyyttä voidaan siis arvioida taloudellisista, ympäristöllisistä ja sosiaalisista näkökulmista. Toisaalta niin sanottu projektinhallinnan rautakolmio on meille kaikille tuttu projektinhallinnan peruskursseilta ja perusoppikirjoista. Rautakolmion mukaan projektin menestystä voidaan arvioida aikataulun, kustannusten ja projektin laajuuden näkökulmista. Kun nyt vertaamme ruudun näkyviä kahta näkökulmaa, herää kysymys, kumpia näkökulmia projektipäälliköt arjessaan priorisoivat. Siis kestävyyden kolmea ulottuvuutta vai rautakolmion kolmea näkökulmaa? Tätä kysymystä ei ole tutkittu vielä kovinkaan paljon, mutta ensimmäiset havainnot ovat kestävyyden roolin osalta jonkin verran skeptisiä. Hallantilainen Gilbert Silvius on yksi eniten projektien kestävyyttä pohtineista tutkijoista. Eräässä Silviuksen johtamassa tutkimuksessa Kokeneet projektipäälliköt ja ohjelmajohtajat arvioivat kestävyyden roolia päätöksenteossa projekteissa. Silvius Kollegoineen raportoi tutkimuksensa tuloksia vuonna 2017. Kyseisessä artikkelissa kokeneiden projektipäälliköiden ja ohjelmajohtajien vastaukset antoivat viitteitä siitä, että projektinhallinnan rautakolmi on kolme näkökulmaa, siis projektin laajuus, aikataulu ja budjetti, tahtovat usein painottua päätöksenteossa mahdollisesti kestävyyden huomioimisen kustannuksella. Niiltä osin, kun kestävyys erottui kokeneiden asiantuntijoiden vastauksissa, korostivat he erityisesti projektien toteuttamista yhdessä sidosryhmien kanssa, siis sidosryhmiä kuunnellen ja sidosryhmien tarpeisiin vastaten. Tässä on havaittavissa yhteys erityisesti sosiaaliseen kestävyyteen kestävyyden yhtenä uvottuvuutena. Yhtä haastateltavaa lainaten, jos sidosryhmiä ei huomioida projektissa, asiat voivat mennä pahasti väärin. Kuten jo aiemmin mainitsin, on kysymystä kestävyyden huomioimisesta projektipäällikön työssä tutkittu vielä melko vähän. Samaten edellä kuvattuja tuloksia voidaan tarkastella kriittisesti ainakin tutkimuksen ajankohdan osalta. Onko tilanne ehkä muuttunut viime vuosina? Silvyyksen tutkimuksessa tutkittiin myös melko pientä skaalaa erilaisia projekteja ja toimialoja. Ovisiko tilanne ehkä erilainen erilaisissa projekteissa? Siltikin mahdollinen havainto rautakolmion korostuneisuudesta nostaa esiin jatkokysymyksen. Jos kestävyyden huomiointi projektipäällikön arjessa on jossain määrin rajallista, mistä syistä se voisi johtua? Aiemmin mainitun Gilbert Silviuksen ohella toinen esimerkki aktiivisesta projektien kestävyyden tutkijasta on Luca Sabini. Vuonna 2021 itävialainen Sabini ja on yliopiston Neil Auderman julkaisivat tutkimuksen, jossa he tarkastelivat ajankohtaista, mutta hieman ristiriitaista kysymystä. Jos kestävyys on lähes kaikkia toimialoja koskettava globaali megatrendi? Miksi vaikuttaa mahdollisesti siltä, että projektipäällikön työssä ei silti ole aina niin sanotusti tilaa kestävyydelle? Sabinin ja Aldermanin tutkimuksen rinnalla samankaltaista kysymystä on pohdittu esimerkiksi Luca Carollon ja Marco Guerzin artikkelissa. Tuossa siis lukuvinkki aiheesta kiinnostuneille katsojille. Sabinin ja Audermannin tutkimuksessa tutkimuksessaan projektipäälliköitä olivat Carollon ja Guerzin tutkimuksessa vastaajina kestävyydestä vastaavat johtajat, ja päälliköt. Ensimmäinen esille nouseva haaste kestävyyden huomioimiselle projekteissa on aikajänni. Toisaalta on nimittäin niin, että projektit ovat määritelmällisesti väliaikaisia ja kestoltaan rajattuja. Toisaalta taas kysymykseen kestävyydestä on sisäänrakennettuna ajatus hyvin pitkistä aikajänteistä ja jopa kokonaisten elinkaarten huomioimisesta näiden kahden aikajänteen välillä on havaittavissa mahdollinen sisäinen ristiriita tai jännite. On toki totta, että esimerkiksi hyvin suunnitellussa projektissa huomioidaan mahdollisimman hyvin koko toteutettavan tai toimitettavan ratkaisun evinkaari. Samoin Jere on jo aiemmassa videossa kuvannut, kuinka kysymys projektien kestävyydestä kattaa sekä projektin toteutusvaiheen kestävyyden että projektilla toteutettavan ratkaisun kestävyyden. Edellä osin ristiriitaista näkökulmistakin huolimatta, Sabinin ja Audermanin haastattelemat projektipäälliköt kuvaavat tutkimuksessaan, kuinka muun muassa ihmisillä on taipumus tarkastella enemmän lyhyttä kuin pitkiä aikaväliä ja kuinka projektipäälliköt ovat juuri niitä vääriä henkilöitä huomioimaan pitkiä aikavälejä, koska heidän, siis projektipäälliköiden, on keskityttävä saamaan asioita aikaa. Toinen kestävyyden huomiointia projekteissa haastava kysymys on raha. Kova Moistivin päätös esittää projektin taloudellisen kestävyyden vain yhdeksi kestävyyden kolmesta ulottuvuudesta. Ideaalisti kolmea kestävyyden ulottuvuutta, siis taloudellista, ympäristöllistä ja sosiaalista kestävyyttä, voitaneen pitää ainakin likimain yhtä tärkeinä. Hieman provokatiivisesti voidaan ehkä kuitenkin kysyä, Onko tavoitteellinen kestävyys oikeasti vain yksi kestävyyden uvottuvuus vai onko kyseessä se tärkein, ehkä jopa muita uvottuvuuksia dominoiva näkökulma? Tuore projektinhallinnan tutkimus antaa tähän kysymykseen sekä sitä kannattavia että sitä haastavia vastauksia. Kriittisempiä äänensävyjä edustavat kokemukset siitä, kuinka kestävyys ei saisi maksaa mitään tai kuinka kestävyyden pitäisi mahtua tai ainakin sisäytyä projektin bisneskeissiin. Samankaltaisia ovat havainnot siitä, kuinka kestäviä ratkaisuja pidetään joskus liian kalliina tai liian epävarmoina. Vastavoimana äskeisen kauttaisille havainnoille Projektinhallinnan tutkimus on tunnistanut kestävyyden tärkeäksi projektin onnistumisen tai menestyksen tekijäksi. Samoin monilla toimialoilla kestävyyttä ei pidetä enää vain lisäarvona tai bonuksena, vaan välttämättömänä vaatimuksena ja jopa selviämisen edellytyksenä. Näistä monin tavoin vastakkaisista näkemyksistä huolimatta Sabini ja Alderman päätyvät hieman pessimistiseen lopputulemaan. Heidän mukaansa vaikuttaa siltä, että jos kestävyyttä ei pystytä sisällyttämään tavoitelliseen näkökulmaan, eli projektin bisneskeissiin, jää se valitettavan usein huomiota. Kolmas mahdollinen haaste kestävyyden huomioimiseen projekteissa liittyy projektipäällikön rooliin organisaatiossa. Tämän haasteen pohtimiseksi on ensin sivuttava nopeasti kysymystä siitä, miksi projektipäälliköt henkilöinä tai yksilöinä olisivat kiinnostuneita kestävyydestä työssään. Vuonna 2020 Gilbert Silvius ja Ron Shipper julkaisivat artikkelin, jossa he tarkastelivat juuri tätä kysymystä. Tutkimuksensa tuloksissa Silvius ja Schipper jakoivat projektipäälliköt kolmeen ryhmään, pragmaattisiin, sisäisesti motivoituneihin ja tehtäväorientoituneisiin projektipäälliköihin. Näistä kolmesta ryhmästä pragmaattiset projektipäälliköt huomioivat kestävyyttä projekteissaan sopivien mahdollisuuksien auetessa. Sisäisesti motivoituneilla projektipäälliköillä taas on enemmän sisäistä paloa tai jopa omaa intohimoa kestävyyden edistämiseen. Tehtäväorientoituneet projektipäälliköt huomioivat kestävyyttä projekteissaan vähinnä silloin, kuin kestävyys on olennainen osa projektin sisältöä. Riippumatta siitä, millä logiikalla projektipäällikkö suhtautuu kestävyyteen projekteissaan, onko hän siis ensisijaisesti pragmaatikko, sisäisesti motivoitunut vai tehtäväorientoitunut, on tärkeää huomata, että projektipäällikkö ei yleensä toteuta projektiaan yksin. Toisin sanoen, projektipäällikkö on vain osa suurempaa palapeliä, kun pohdimme kestävyyden huomioimista projekteissa. Vuoden 2021 artikkelissaan Sabini ja Auderman nostavat esille useitakin seikkoja liittyen kysymykseen projektipäällikön asemasta organisaatiossa. Haastattevat projektipäälliköt tuovat muun muassa ilmi tarpeen vakuuttaa muita henkilöitä sekä omassa organisaatiossa että organisaation ulkopuolelta kestävyyden tärkeydestä projekteissa. Tässä yhteydessä voidaan puhua sellaisista termeistä kuin organizational buy-in tai organisaation tuki. Ei siis välttämättä riitä että projektipäällikkö yksin on kiinnostunut aiheesta, jos kestävyyden vahva huomiointi ei ole linjassa koko organisaation tavoitteiden ja toiminnan kanssa. Samaan aiheeseen liittyen voidaan myös palata jälleen projektin tilaajan ja muiden sidosryhmien rooliin. Jos vaatimusta tai odotusta kestävyydelle ei ole sisällytetty projektin sisältöön, miten projektipäällikkö kokee voivansa edistää kestävyyttä projektissa? Projektipäälliköllä voi nimittäin olla paine keskittyä vain toteuttamaan projektin vaatimukset niin tehokkaasti ja onnistuneesti kuin mahdollista. Toisaalta, jälleen osin myös Sabinia ja Auderman ja lainaten, äskeistä näkemystä voidaan joissain määrin myös haastaa ja pitää ehkä jopa hieman tekosyynä. Jos projektipäällikkö on oikeasti kiinnostunut kestävyydestä, eikö hän voi edistää tai ehkä jopa hieman puskea, kestävyyden huomioimista, ainakin jossain määrin projektin vaatimuksista riippumatta. Kolmen jo kuvatun kysymyksen, kivapavelien aikajänteiden, taloudellisen kestävyyden dominanssin ja projektipäivikön mahdollisesti rajallisen roolin, lisäksi haluan vielä nostaa esille kaksi muuta mahdollista haastetta, jotka projektipäällikkö voi kohdata pyrkiessään huomioimaan kestävyyttä projekteissaan. Ensimmäinen kysymys liittyy sidosryhmien kilpaileviin odotuksiin projektia kohtaan. Aiemmin tässä videossa on puhuttu jo useampaan kertaan projektin tilaajan keskeisestä roolista. Kestävyyden huomiointi projektissa muuttuu nimittäin huomattavasti haastavammaksi, mikäli aihe ei sisälly tivaajan projektille asettamiin odotuksiin tai vaatimuksiin. Tämän kysymyksen ei kuitenkaan tarvitse rajoittua vain projektin tilaajaan. Kaikkien projektin sidosryhmien näkökulmat kestävyyteen ovat keskeisiä aiheen huomioimiseksi projektissa. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää vaikkapa alihankkijoita ja toimittajia. Mikäli kyseisten toimijoiden suhtautuminen kestävyyteen ei ole linjassa projektitoimittajan tai tilaajan suhtautumiseen, voi kestävyyden jalkauttaminen projektin toteutukseen olla haastavaa. Toinen tyypillinen esimerkki samasta aiheesta on projektin valmisteluvaiheessa tehtävä projektiarviointi. Riippumatta käytettävästä arviointimenetelmästä voi kaikkien sidosryhmien näkökulmien huomiointi olla yllättävän haastavaa. Toinen esivenostettava nostettava näkökulma on projektiorganisaation tai projektihenkilöstön osaamis ja kovutustausta. Kestävyyden rooli avamme koulutuksessa on kasvanut viime vuosina vauhdilla, mutta kestävyys ei ole ollut projektinhallinnan koulutuksen ytimessä kovinkaan kauaa. Tästä johtuen on täysin mahdollista, että monessa organisaatiossa henkilöstön osaaminen aiheuttaa vielä pullonkalvan kestävyyden huomioimiseen ja kestävyyden edistämiseen projekteissa. Toivotaan, että tämän osalta tilanne paranee hyvin nopeasti. Vedän lopuksi aivan lyhyesti yhteen tämän videon pääviestit. Tässä videossa olemme huomanneet, että valitettavan usein perinteinen projektinhallinnan rautakolmio dominoi projekteissa tehtävää päätöksentekoa mahdollisesti kestävyyden huomioinnin kustannuksella. Olemme myös pohtineet mahdollisia haasteita, jotka voivat vaikeuttaa kestävyyden huomiointia projekteissa. Esimerkkejä noista haasteista ovat kiva aikajänteet, tavoitteellisen näkökulman painottuminen ja projektipäällikön rooliin liittyvät rajoitteet. Näillä ajatuksilla kiitos, että katsoit tämän videon. Nähdään seuraavalla kertaa.